السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي في هذا الفيديو نستكمل شرح قائمة شؤون الموظفين ونأتي في هذا الفيديو إلى أهم نقطة في شؤون الموظفين وعمل مسير الرواتب ألا وهي ترقيم الحسابات ترقيم الحسابات في البداية يكون من ملف النظام ثم ترقيم الحسابات ثم شؤون الموظفين ويتم اختيار الحسابات الفرعية التي ينشأ عنها قيد النظام من مسير الرواتب بكل بساطة نضغط ضغطة مزدوجة ونختار رقم الحساب المطلوب لكل بند من البنود الظاهرة أمامنا في هذه القائمة ويتم عمل مسير الرواتب نقوم بعمل مسير رواتب جديد رواتب شهر اثنين الفقرة اثنين يوم التاسع والعشرين نحدد التاريخ تسعة وعشرين وتاريخ القيد ونبدأ في إضافة الموظفين لو أردنا عمل أي تعديل على المسير نضغط على الموظف وبزر الإدخال نستطيع إضافة قيم غياب أو تأخير أو حسم فيما بعد سيتم شرح السندات الخاصة لهذه الخانات أو البنود بحيث أن البرنامج سيضيفهم بشكل تلقائي نستطيع في أي بند أن نقف ونضيف أي قيمة عليه، نضيفها ونضغط حفظ ثم اعتماد. ثم يبدأ رقم قيد اليومية في الظهور معنا أو رقم قيد النظام، وفي هذه الحالة نستطيع استعراض القيد، وبالتالي يظهر قيد النظام كما هو واضح أمامنا، لكن بدون تفصيل، لأننا قمنا باختيار أن تكون كل الحسابات عامة على كل الموظفين. وبالطبع سنحتاج لأن نفصل الحسابات بحيث يظهر كل موظف على حساب خاص به، وهذا ما سنقوم بشرحه في الفيديو القادم بإذن الله.